بسم الله السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء <تصفيق> مرحبا بكم شاركم معكم هذه القطعه ديال الماز لهذ القطعه ديال الماز للبيع اللي بغى يشريه مرحبا به فيه فيه لاروياك هذا هذا سميتو ماشي لارويا عاديين كاناريا كناري. كاناري هذا زيان دلينا شي سيبو جمعه هذي ان شاء الله كاينة 22 كاينة 16 كاينة 18 كاينة 19 المهم ما كتفوتش ألف درهم ما كتفوتش 22 22 22 1200 ها هي ان شاء الله باذن الله تعالى فيهم اللي والدين فيهم اللي لا اللي والدين لا اللي والدين ما كاينين الوليدات كبار صافي ولادهم كبار خلاص مقربة عندهم شويه هنا تقرب عندهم بلد الباغين. والسن السن في صغار هذا. السن كامل الشباب. يا كاملين شباب. كامل الشباب. كاملين شباب. حق بعد كامل الشباب. كاملين شباب. كاين الثنية الرباعية السدسة. دابا واحدة وثنتين اللي تلقاهم جامعات. اللي اللي بغى يجمل. اللي بغى يجمل مرحبا اللي بغى يجمل يدي ما بجمل اللي بغى يجمل مرحبا واللي بغى يبيع واللي بغى يدي وحده وحده مرحبا آه. واللي بغى يدي ثنتين مرحبا هذاك الفحال آه. ديالهم هذاك حق هذاك هو الفحال ديالهم ايه حق باع آه. المهم آه. آه. على حساب العنوان اللي بالنسبه في مدينه السماره توسيعه توسيعه السلام آه. بوجمع الناجي اه بوجمع جا الرومبا سول على بوجمع غادي يجي فين هذه اجي لهنا التوسيع الرومب هنايا حق بعض هذه اللي سوي لاوجمر غادي تجي ثاني الرومبه ديال توسيع السلام آه. عند المحلبه اي عند المحلبه اي صافي السي المتمن قلت لي ما بين 18 19 17 22 22 على حسب آه. كلها وثمنها كلها وثمنها الانسان غادي يجي ويكون بخير حق بعض ان شاء الله واخا السي وجما يلا مرحبا بك صافي نروحوا لمواحد شويه جديد جديد صغار هادو هذا بحال شنو داير في السنه ابو جمعا ها شحال داير في السن؟ 6 <تصفيق> في في باقي صغير باقي صغير باقي صغير حوليه صغيرة. 把這個